Запорізькі волонтери допомагають розбирати завали у селищі Кушугум. Разом із місцевою громадською організацією розчистили територію майже 40 будинків, пошкоджених внаслідок ракетного обстрілу 10 серпня. Нині працюють на подвір'ї, де загинула 52-річна жінка. Запоріжець Олександр виносить цеглу та розчищає від уламків будинку тротуар. Каже, допомагає розбирати завали у селищі вперше. А хто допоможе? Завтра зі мною це станеться, до мене приїдуть люди, допоможуть. Раптом що? Ми ще на другий день війни зареєструвалися десь у телеграм-каналі. Кум вичитав, що може, треба буде допомога. Зареєструвалися і чекали дзвінка. А в чому складність, можливо, була в розборі Чужа трагедія, Чужа трагедія. Ось це найскладніше. Дивитися на те, що люди прагнули, будували все життя і втратили все в один момент. Запоріжці Анатолій та Юрій допомагали ліквідовувати наслідки травневих обстрілів у приватному секторі Шевченківського району. Нині працюють у Кушугумі. Розвали розбираємо. Ну, на якому етапі? Після бобіжки. Засипайте це в Загалом у ліквідації наслідків обстрілу в Кушугумі беруть участь 30 добровольців з Запоріжжя. Працюють із 8 до 17 години. Окрім цього, волонтери допомагають громаді застиляти дахи з плівкою. Зокрема, на цьому подвір'ї необхідно накрити два сараї, каже керівник однієї з громадських організацій Запоріжжя Ярослав Ковальов. Організував свій телеграм, підтягнув людей. У мене є хлопці, з якими я давно працюю. Тут є хлопці, з якими я працюю з 3 березня та 6. А є хлопці, приїхали вперше сьогодні. Прибудову зламали, адже вона могла впасти на людей. Треба відкопати якісь речі, які будуть служити ще далі чи не служити. Поки ці речі потрібно первинні зробити. Нам надали гуманітарну уні Юнісефовську, дали цю плівку, ну як брезет, вона на домовляється. Ми отримали ці хлопці-волонтери, наші ці пожежники наші, наші тероборони. Вони оці тут три дні і навіть більше не вилазили дощів, що куспити накид. Оцінка стану будинку. Була оцінку, наші почали наші робити працівники. Ми зробили поверхневий оціночний щодо допустим, тут порушено. У нас в селищі раді немає як, як акредитованої людини і людини з відповідним досвідом, яка могла дати заключення. Нас сказано нашим працівникам, щоб зв'язалися з людьми або фірмами, які можуть заключити договір, які можуть зробити оцінку такого руйнування. Волонтери планують завершити працю на подвір'ї загиблої жінки впродовж тижня. Нагадаємо, 10 серпня у четвертій ранку російські війська обстріляли селище Кошугум Запорізької області, унаслідок чого були пошкоджені 69 будинків. З них 5 – вщент, зруйновані. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.